Funsin, funsin, funsin. Fursin, Fa... fursin. furbin furzin. Hydrating, eh? Hm? Yeah. Fanzin. Fanzins, vagy fanzink, vagy fanzin. A szót sem ismerem. Fun <laughs> Egyébként fanzin, mint maga a zin. És hogy így tudod, mint övé a fél balaton. Balaton. bala. Értitek? Na, mert hogy az van, hogy elkezdünk nektek videós tartalmakat gyártani. Mit gondolsz, hogy azok a videók, amiket mi most készíteni fogunk, kinek szólnak majd elsősorban? Azt gondolom, hogy ez egy fiatalos szájt, tehát továbbra is azok az emberek vannak megcélozva, akik egyébként aktívak a budapesti életben valamilyen módon, tehát ez véleményem szerint mindenképpen a fiatalság. Nagyon fontos az, hogy főleg a mai világban, ahol a social média napról-napra változik, hogy próbáljuk figyelemmel kísérni azt, hogy ezeket az eszközöket hogyan tudjuk a lehető legfrissebben beépíteni. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy ne kizárólag forgatott anyagokat csináljunk, hanem például csináljunk rengeteg Facebook lábos műsort is. Fogunk. És mitől lesz ez újszerű? Attól, hogy én csinálom. <laughs>